Ahoj, vítejte v Tvoření nás baví. Dneska si vyrobíme ze staré sponky hezkou. Budeme potřebovat staré sponky, něco čím je ozdobíme a laky na nechty. Vezmeme si sponku a lak na nechty a nabarvíme ji. Teď ji necháme uschnout. Když je to zaschlé, tak si můžeme vzít třpitivý lak a nalakovat to třpitivým lakem, nebo vzít průhledný lak, na, nalakovat to průhledným lakem a dát na to a anebo to můžeme nechat tak takhle. A necháme to uschnout. Když je to zaschlé, tak si ve, můžeme si ji už nechat. Nebo si vzít tavící pistol a přilepit si na ní ještě nějaký obrázek. Nebo nějakou věc. Tak ahoj!